إهداء من أم سامي إلى أم عادل أجبرت بنت الحساب أم عادل مثل ورد الكوني أنفح اطراها السنافي اللي غالي قدر أقبلت بنت الحسب أم عادل مثل ورد الكون ينفح عطرها كفها ينسب إليها كل شود والنوايب كلها تحت والمعالي في فعائلها شهود اللي يذهب المكارم عمرها الفخر في أبوها من ماضي الجدود والكرم في اخوانها هم دخراها أم عادل هذه عنوان الفخر اللي ربي بالمكارم صانها جاي العروس يا جزل القصيد المعاني النادرة اضطرت بها وامدح امدح الغالي أبو العروس كاسبا لمجاد باول سطرها كاسبا لمجاد أول سطرها فكرم الضفان لو كانوا حشود دلتها ما يوميا عز جمرها السحب ما تنطق إلا عبرها الفوارس الأصائل الأسود عادل مثل ورد الكون ينفح عطرها كفها ينسب اليها كل جود والنواف كلها تحت امرها والمعالي في فعايلها شهود اللي اذهب المكارم عمرها الفخر في ابوها من ماضي الجدود والكرم جزر القصيد المعاني النادرة تخرج بها وامدح امدح الغالي ابو العروس كاسبا لم جاد سطرها كاسبا لم أول سطرها سطرها بكرم الضفان لو كانوا حشود دلتها ما يوميا عز جمرها السحب ما تنطق إلا عبرها الفوارس الاصائل هم خواتها الكرام والفضائل عندهم يا يا فخرهم اللي نور نورها والمعالي في فعايلها شهود اللي يذهب المكان عمرها الفخر مدح امدح الغالي ابو العروس كاسبال امجاد اول سطرها، كاسبال امجاد بأول سطرها، مكرم الضيفان لو كانوا حشود، تلتهما يومي انعس جمرها، السحب ما تنطق الا عبرها الفوارس الاصايل الاسود، بين خلق الله سماها وبرها والاصايل يا سفرهم اللي نور نورها